Будемо їхати на позицію, одну ми грузимо в центральну трубу, вставляємо і дві по лажементам. Одна машина поїхала, так само в другу машині. Взагалі це міні-град, так скажімо. Навелись, ставиться панорама, просто ну, в народі прицел, навелися і стріляли. Ось так от ложиться лажемент ракета. Чуть -чуть. Все. Труби, труби з великого града, а все стане саморобне.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 Орієнтуємося в просторі, і воно дає нам розуміти, де наша ціль. Так, парні, давайте зараз бульки вигонимо. Гал, який приціл? 417. Ось, дивіться, 417 ми ставимо 400. Ось це 400.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 Потім коригуємо, підводимося. Якщо ми там попали, не попали, куди там, лівіше, правіше. І потім запускаємо дві. Так само і та установка. Одна, потім дві. Давай-давай-давай-давай-давай, братішка, давай. Ти не послідай, мабуть, так? Да? Давай-давай-давай. Оп! чуть чуть топ топ Все, установка готова, чекаємо бусоль. Зараз відбувається, що ми накручуємо контактний взривателі. Це осколочно-погасний. Тобто добре. Для нас і погано для пільів, або орків річ. Должно уїхати пашить динг нормально. Так, ставимо першу, першу ставимо. Опускайте вниз. Потихеньку вниз опускайте. Давай, давай, давай. Давай, давай, Андрюха, давай. Ти сейчас ціб будети Та підведем. Так. Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, отходь.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 Ось, поставили отак от, бачите, як тут. Тут тута, тута. тута добре і все, от тепер отходимо, тут не стойте. Позивний такий кавен у мене, тому що я виступав у кавені. Дитинка моя і жінка зараз знаходиться в місті Герої Харкові. От, дай Бог, я скоро туди приїду, з перемогою, і все буде добре. Я готов, провіряй! Зараз ми розтягуємо дріт для запуску наших ракет. Після нашого залпу у нас йде на евакуацію до 5-7 хвилин. Тому що може прилетіти відповідальня. Ось дивіться, дивіться. Це загальне питання, і подається напруга на три ракети. Тобто я б ще зажав, перша. Розрив одної ракети, радіус 200 метрів розльот уламків. Приблизно ми можемо накрити е, півтора-два гектари. Давай, Огонь! Стабілізація! Зустрічайте, зустрічайте, чекаю гори розриву. Так, Адруха, тобі треба опустити установку вниз. Давай, давай. Стоп! Да уже вам там что-то знато. Сказали, что мы что-то влучили. Приедем, посмотрим. Потом вам видосик якийсь нибудь кинемо. Ты видел? Вон, Павлос слева. Красота.